25-річний Сергій Ющишин родом із Новоушиччини, проживав у Хмельницькому. З початком повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у Збройні сили України. Наприкінці 22-го року одружився, розповідає його родич Артем Кащенко, Та згадує, які в Сергія були плани на життя. Приїхати, жити в вільній країні, Що було. У всіх все було добре. Господу, помолимося, отець воскресіння життя і спокій спочило роботу. Воїна Сергія, що щодя свою дав, захищаючи Україну, Христе Боже наш, ми тобі славу вас З безпочатковим твоїм отцем, з персвятим і благим, і жогостворчим твоїм духом нині повсяк час, і на віки віки. Сергій Ющишин служив мінометником в 10-й гірсько-штурмовій бригаді на Бахмутському напрямку, розповідає його побратим із позивним мажор. Ми тримаємо всю лінію фронту вверх Бахмута. Знаю Сергія як, як хорошого хлопця, з тільки з хорошої сторони, який ніколи не кидав ніякі позиції, е, Помаря як герой. Сергій Ющишин загинув 4 квітня на позиції в Бахмуті. В нього залишились батьки та дружина. ували військового на алеї слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини Хмельницький.